רוב התאים בגופנו חיים ופועלים ומבצעים את תפקודם היומיומי קייעות. נניח שיש לנו כאן תא כזה, הוא יכול להיות תא אור, או כל תא אחר מכל רקמה בגופנו. כאשר רקמה גדלה או כשהיא מחליפה תאים מתים, תאי הרקמה החיים עוברים מיטוזיס. הם מכפילים את עצמם, עושים העתק מושלם שלהם, בכל אותק יעבור מיטוזיס גמו. הוא. זה ימשיך כך עד שהם יזהו כי המקום צר להם וצפוף. היי, hey, יש פה תאים אחרים בשכנות. הם מרגישים בזה, בצפיפות הזאת, והם יחליטו שכדאי להפסיק קצת לגדול. התופעה הזאת נקראת Contact Inhibition, או מגע מונע. מגע המונע מיטוזיס. כשהם התחילו שוב לגדול, נניח שבאחד מהם יתפתח פגם כלשהו. ההתא הזה יזהה שמשהו לא בסדר, משהו פגום בו, הוא uh, יזהה זאת, ולמעשה... יחסל או ישמיד את עצמו, כמו אזרח טוב ואחראי, התא הפגום יפנה מקום לתאים בריאים. התא הזה יתאבד כאשר יהיה בו פגם רציני. יש באמת מנגנון תאי כזה שגורם להתאבדות של תאים. זה נקרא אפופטוזיס. נבהיר uh, מושג זה היטב. זה לא קורה כבהשפעה חיצונית על התא. התא עצמו מכיר איכשהו שיש בו פגם, והוא משמיד את עצמו על ידי אפופטוזיס. כך זה קורה בתאים רגילים, אפילו כשיש מוטציה. כדאי שיהיה לנו uh, מושג ברור, זה קורה אפילו כשיש מוטציות שאינן תדירות. אין יודעים מהי השכיחות שבה נקרמות מוטציות. סביר להניח כי היא שונה ברקמות שונות. מוטציות קורות בסדרי גודל מדהימים. חלוקת תאים חדשים במיטוזיס, החלוקות האלה מתנהלות בסדרי של 100 מיליארד ביום. 100 מיליארד חלוקות כאלה ביום. אז אם נניח שמוטציה מתרחשת פעם במיליון חלוקות, גם אז זה עדיין יוצא 100 מוטציות ביום. רוב המוטציות הן הקראיות, ורובם אינן, בעלת, אינן בעלות משמעות شيء. אבל אם מוטציה היא קצת יותר חמורה, התאי יזהה זאת וישמיד את עצמו באפפטוזיס. בואו נביא נקודה חשובה. דיברנו כאן על תאי רוב הרקמות בגוף. יכולים להיות תאים בעין, או תאים... ברקמת המוח או ברגל, אבל אלה אינם תאי המין. לכן מוטציות בתאים האלה, אפילו אם לא יושמדו, הם לא יעברו בתורשה לדור הבא. אבל אם המוטציה מתלחשת במיוזיס, זה כבר סיפור אחר לגמרי. עכשיו אנחנו מדברים אה, על תאי הגוף הרגילים, והם מתרבים ומוכפלים במיטוזיס, שהוא תהליך שמוכר לכם. כל מוטציה כאן או שאינה גורמת לשינוי משמעותי, או שגורמת... אה, נזק מזערי, שגם מגרום uh, לנזק משמעותי, ישר יזיק לנושא המוטציה, הוא לא יעבור לצאצאים בדור הבא. נתאר לנו 100 מיליארד תאים חדשים ביום. זה ממש מדהים. טוב, אז uh, זה נותן לנו מושג כמה תאים יש בגופנו. באופן משוער, כמובן לא ממש מדויק, יש בגוף uh, בערך 100 טריליון תאים, משהו בסדר גודל כזה. זה מספר עצום, 100 טריליון. אם ניקח זאת בחשבון, נמצא שעל פית מכל התאים בגוף מתחלקים כל יום. במציאות יש תאים שאינם מתחלקים בשכיחות כזאת, ואחרים מתחלקים בשכיחות הרבה יותר גדולה. כך אנחנו יכולים להעריך כמה מורכב גוף האדם. בואו נחשוב לדוגמה על קלקלה העולמית, על מבנה החברה מסובך. Uh, החברה מורכבת משישה מיליארד בני אדם כל אחד מאיתנו בנוי מ-100 טריליון תאים 100 טריליון תאים זה כמו uh, 100 אלף מיליארד תאים כל אחד מ-100 מיליארד התאים האלה זה, זה ענק זה, זו מערכת אקולוגית מאוד מורכבת בכל תא ישנן מערכות מאוד מורכבות ישנו הגרעין, וישנם אברונים שונים שעוד uh, נדבר עליהם. ישנה מערכת ההתחלקות וריבוי התאים, מערכת ריבוי uh, חלוקות ה-DNA זה ממש לא בדיחה, איך מפקח הגוף על כל אלה. ישנן הממברנות שבלעות חומרים לתוכן. התאים הם למעשה יצורים בפני עצמם. הם חיים בסביבה או חברה שהיא כולנו יחד. כך אנחנו מבינים כמה אנחנו מורכבים ועצומים. בואו נחזור אבל לענייננו אם אנחנו יוצרים 100 מיליארד תאים חדשים כל יום ברור שיווצרו הרבה מוטציות. ייתכן שאחדות מהן אינן בעלת חשיבות כלל אינן גורמות לשום שינוי אחרות אתה מזהה כמעמסה או פגם והוא את עצמו אבל מדי פעם בפעם תתרחש מוטציה שאתה לא יצליח לזהות למרות שהיא מזיקה. כשזה קורה הנה למשל בתא הזה, הנה נצייר פה, הנה התא ובו ישנה מוטציה, היא מסומנת לנו כאן, מסמן אותה בX קטנה, וזה מוטציה שנמצאת בדנאי אולי יש כן שתי מוטציות אחת מהן מונעת את תהליך האפופטוזיס וגורמת לכך שאתה לא יוכל להשמיד את עצמו אתה לא יתאבד והמוטציה השנייה גורמת לשכיחות כבר מאוד של חלוקות הרבה יותר מהטעים השכנים אתה זה עכשיו מכפיל את עצמו שוב ושוב במהירות ייווצרו מאות ואלפי עותקים שלו הנה כאן קבוצת טעים אלו הם בעיקרון פגומים כולם צאצאים של איתה פגום יחיד שאינו מפסיק להתחלק. כל הצייצאים גם הם פגומים וגם הם מתחלקים ללא הרף. בהשוואה לרקמות לידם, הרקמה שנוצרה האלה נראית שונה וחריגה. כנראה שהיא גם לא תתפקד כראוי. היא נקראת ניאופלזיה. ניאופלזיה. לא כל הניאופלזיות יוצרות מן כזה. חלקן פשוט אה, בגוף. אך לעתין מתפתחות לגוש גדול. כאשר הגוש מספיק גדול, ניתן לזהות אותו. אז קוראים לו גידול או טומור. זה בעצם גוש של תאים ממוינים, היוצרים רקמה חריגה, וזהו גידול. המונחים ניאופלזיה וגידול מגדירים בעצם את אותה התופעה. בדרך כלל אנחנו משתמשים במונח גידול. הגידול הולך וגדל, הוא לגודל מסוים, הוא פשוט שם, הוא אינו גורם לשום נזק, הוא אינו ממשיך לצמוח בלי בקרה. ייתכן שהוא אינו מתחלק יותר מהר מהרקמות לידו, הוא פשוט שם, אולי יגדל קצת, אבל מזיק לרקמות בסביבתו. קוראים לו גידול שפיר. נאופלזיה או גידול שפירים. שפיר פרושו מזיק. גידול שפיר, זה טוב, זה מה שהנבדק רוצה לשמוע. רצוי שלא יהיה בגוף שום גידול, אבל אם יש, אז שיהיה שפיר. הגוש הזה יכול להיות בגוף ולא להזיק. במוטציות ה-DNA האלה, אה, שהן שפירות, ייתכן שמתרחשת באחת מהן מוטציה נוספת, והיא גורמת לתא חלק כמו משוגע. בנוסף לכך, היא גם פולשנית או חודרנית. תא פולשני אינו מתחשב בתאים לידו. הוא פולש לכל תא בכל מקום שאליו הוא מגיע. נניח שזה תא פולשני שגדל ללא קוות. אם נצייר אותו בצבע ורוד ומתחיל לפלוש לרכמות האחרות, הוא פולשני. פולשני. הוא בעל תכונות של סופר גידול וסופר פולשניות. הוא לא מתייחס לשום דבר מסביב. פיתום הופך לתא פסיכופתי. מה שיותר גרוע הם צאצאיו זה כבר לא רק תא אחד, הוא ממשיך להכפיל את עצמו הוא את המידע הגנטי המזיק הזה לצאצאים שלו ייתכנו יותר ויותר שינויים מזיקים בהם כלומר בדנאי שממשיך בחלוקות, בצאצאים של התא המשוגע הזה זה מאוד סביר בגלל שאותו אותו חלק uh, בדנא שעבר מוטציות, חלק מאותו דנא פגום, ייתכן והייתה בו גם מוטציה, אשר פגעה במערכת השחפול של הדנא, וכך נעשו המוטציות עוד יותר שכיחות. אם כן, מוטציות יותר שכיחות כשהן מוכפלות יגרמו להיווצרו של יותר ויותר מוטציות, עד שאם הזמן, אחת המוטציות תאפשר לטא או טעים להיפרד מהגוש ולנדוד לחלקים אחרים של הגוף. אז בחלקים האלה של הגוף, התחיים החורגים שנדדו משתלטים גם על רקמה הזו. התהליך הזה נקרא בשם מתסטזה או גרוט. הגדו לדבר מתסטזה או שיתפשטו גרוט. וدا יש שמותם התביטו גרוט או מתסטזות. אלה התחיים שמשתללים ופיתום נודדים בכול החלקים השונים של הגוף. אתם כבר מבינים למה אנחנו מתכוונים כאן, אלה תאים שאינם נמצאים תחת בקרה של התאים השכנים הם איבדו את התכונה של Contact Inhibition אין להם יותר מגע מוני אמיטוזיס, הם פולשניים ומתחילים לטפס מעל תאים אחרים הם מנצלים את מקרות המזון וממשיכים לעבור מוטציות במהירות יש להם תכונות גנטיות חרגות ושגויות ולאחר זמן מים גם הסוגלו להתנתק ממקומם ולנדוד לחלקים נוספים בגוף החולה הם תאי סרטניים. עכשיו אתם ודאי מבינים מדוע סרטן ומחלה מחלה כל כך קשה. סרטן ומחלה מחלה שיקשה לריפוי כי סרטן אינו מחלה אחת. זה לא כמו מחלה של חיידק אחד או וירוס שאפשר לבודד ולתקוף. סרטן הוא מחלה של קבוצה שלמה של מוטציות בעלות יכולת חדירה וגדילה ויצירת אה, גרורות מתפשטות. תוכלו לראות סוג אחד של סרטן ולומר היי, hey, נוכל להתמקד במוטציה שגורמת לתאים לראות כך, ולתקוף אותם ולהרוס אותם, או את חלקם. אולי נוכל להרוס את התא הזה, או את זה, או את זה, אבל להיות במערכת ההכפלה של ה-DNA היא שניזוקה, הם ממשיכים לייצר... מוטציות חדשות. אחרי זמן מופיעים תאים אמידים לטיפול שאנחנו לא יודעים איך לחסל. כך מופיע סוג חדש לסרטן. סרטן, שותו שאותו עוד יותר קשה לחסל. מכאן ברור שניסיון לרפת את הסרטן הוא מלחמה בלתי פוסקת. יש לי לכם בעיקרון של הסרטן בעזרת eh, כימותרפיה והקרנות וטיפולים מהסוג הזה. הטיפולים מנסים להרוג תאים שמתרבים מהר. זהו העיקרון משותף לכל הסרטנים. תאים שמתרבים מהר. לא ניכנס כאן לכל הרשימות של הטיפולים בסרטן, רק עצינו להראות בסרטון הזה שסרטן בעצם תוצר לוואי של מיטוזיס, שבה התהליך נפגם באופן כלשהו. כלומר, כאשר ישנם תאים המכפילים את עצמם יום ביומו, בסדר גודל של 100 מיליארד, ומידאי פהם קורת תואת בתהליך המיתוזיס בדרכך לגלש יש תואת או שילם מזיקה או שאתה מיתבך באפופטוזיס. אח מידאי פהם אתה ייממשיחים ליתרבות למרות התואת. לفهمים מתחילים לישטול אל מיתרבים ומיתרבים אקיננט גרמים לנזק רציני. כך אנחנו צור גדול שפיר. אבל אם ישטוללים מיתרבים לול בקורה ישטולטים על מזון ויתפזרים בחול גופ. יש לך סרטן. מה אני אנהן? אתה יכול מVENING קצת מודאג. כדאי לדעת על אחד או יבימ הקשים ביותר סרטן, אחד האויבים הכי קשים שלנו כבר תוכלו להבין שלא רק בני אדם יכולים בסרטן אלא כל החיים, אפילו צמחים